بسم الله الرحمن الرحيم احبتي في الله تذكرت موقف حدث لسيدنا يوسف عليه السلام عندما أغوأ راودتهم راه العزيز عن نفسه امراه ذات منصب وجمال وجاه وسلطان وكل المواصفات التي يحلم بها أي شاب في مقتبل عمره موجودة في هذه المرأة والأمان موجود وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وفي قراءة هئت لك أي تهيئت لك في أبهى صورة في كامل زينتها كامل أنوثتها كامل إغرائها كامل مفاتنها وسيدنا يوسف وحيد فقط ولكن الله معه فهو أقوى من الجميع هنا أيها الأحبة يقول بعض المفسرين إن سيدنا يوسف هم بها أي أن شهوته تحركت ولكن الذي منعه هو الخوف من الله سبحانه وتعالى وأحببت أن أعطيكم وجهة نظر جديدة حول هذه الآية الكريمة أو ربما يكون أحد قد تناولها ولكن خطرت ببالي وأحببت أن تنتفعوا بها فخير الناس أنفعهم للناس وينبغي كل واحد أن يوصل معلومة مفيدة ونافعة للآخرين نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع لنا جميعا طيب سيدنا يوسف عليه السلام الله يقول ولقد همت به أي همت لتمارس معه الفاحشة لأنها جهزت كل شيء يعني هذا واضح هيئت لك وغلقت الأبواب وراودته أمور واضحة طيب وهم بها ما معنى وهم بها البعض يعتقد انه ايضا تحركت شهوته لولا ان راى برهان ربه، ولكن راى برهانا من الله راى دليلا من الله، البرهان هو الدليل، هو الحجه، هو الاثبات راى شيء يمنعه من هذا الامر فابتعد. طيب هل هذا التحليل صحيح؟ انا بنظري غير صحيح، ساقول لكم لماذا. الانسان ايها الاحبه عندما يتعلق قلبه بالله كثيرا ينسى كل شيء ولله المثل الاعلى يعني هو تشبيه بسيط او تمثيل الانسان عندما يحب زوجه صالحه مثلا لم يعد يرى اي امراه في العالم لم تعد شهوته تتحرك الا مع من يحب الموظف المخلص في شركة عندما يتفانى في خدمة سيده أو مالك الشركة لا يسمع صوتا غير صوتي ولا ينفذ أمرا غير أمره ولا يرى أحدا غيره طيب سيدنا يوسف صحيح هو بشر ولكن هذا النبي الكريم ليس كالبشر هو لا يفكر بنفس طريقتنا وإلا لما أصبح نبيا فسيدنا يوسف الذي يملأ قلبه حب الله عز وجل فهو يعني لا يرى أحدا سوى الله فمن المستحيل أن تتحرك شهوته وقلبه معلق بالله وسأعطيكم مثال أوضح تصور الآن أن هناك زلزالا أو حريقا تصور رجاء أخي الحبيب إذا لم تتصور لا تستطيع أن تفهم المعنى الدقيق أنت آمن في بيتك وهناك امرأة فاتنة وكل المواصفات ولكن أنت لا تعلمها ولكن هناك حريق أتى ليلتهم بيتك واقترب منك أمتار بينك وبينه ورأيت هذه المرأة ذات المنصب والجمال، بالله عليك أخبرني أنت هل يتحرك معك شيء؟ تريد أن تنقذ نفسك؟ طب أنت بشر ما الذي حدث لك في هذا الموقف؟ مع العلم أنك أنت نفسك لم تتغير الذي تغير هو إحساسك بمن حولك، إحساسك بالبيئة أو بالواقع من حولك. ف سيدنا يوسف كان إحساسه بمراقبة الله له أقوى من أي إحساس آخر فكانت شهوته لا تتحرك إلا بأمر الله وإلا بما يرضي الله وبعض المؤمنين العارفين بالله هكذا كانوا أيها الأحبة والأنبياء كلهم كانوا هكذا وإلا لما أصبح نبيا يعني, يعني لماذا اختار الله سيدنا يوسف عن البشر من حوله هناك الاف البشر لماذا اختاره اكيد هناك مواصفات لم تتحقق الا في هذا النبي الكريم لماذا اختار الله سيد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هل سيدنا محمد كانت تتحرك شهوته عندما راى او عندما يرى امراه جميله او فاتنه لا هذا الكلام غير صحيح لانه يرى امامه عذاب الله يرى الاخره يرى النار يرى أهوال يوم القيامة ويعيش هذه الأهوال كل يوم حياته يعيشها من أهجة الآخرة وهكذا الأنبياء لذلك سيدنا يوسف هم بها ليبعدها عنه أو ليضربها ليبعد شرها ليتقي شرها هذا معنى هم بها وليس هم بها أي هم ليمارس فاحشة والعياذ بالله لذلك أنا أحببت أن أوضح هذه النقطة أيها الأحبة وكل واحد يريد أن يفهم هذه الآية ليضع نفسه مكان سيدنا يوسف كنبي وليس كإنسان أنت لا تضع مكانك نفسه كإنسان عادل كنبي ترى أمامك الآخرة تراها بقلبك ترى بقلبك عذاب القبر ترى بقلبك نار جهنم في كل لحظة لذلك سيدنا يوسف عندما كان على عرش الملك وفي قمة قوته وعظمته وقمة ملكه كان يسيطر على أعظم دولة في العالم في ذلك الوقت ملك مصر ماذا قال؟ قال ربي حتى عندما لا نادى ربه قال ربي قد آتيتني الملك لا لم يقل ربي قد آتيتني الملك مع العلم أنه كان ملكا وكان يملك كل شيء ولكن ماذا قال ربي قد آتيتني من الملك من شيء من الملك من بعض الملك من هنا للتبعيض لبعض الملك تأدبا مع الله ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالح رأيتم أيها الأحبة هذا نبي كان يرى الموت أمامه لذلك كان آخر دعائه توفني مسلما كان ينظر لما بعد الموت والإنسان الذي ينظر لما بعد الموت يستحيل أن تغويه امرأة أو تتحرك شهوته لمنظر خليع أو غير ذلك وهذا الأمر لا يشعر به إلا من جربه وذاقه أيها الأحبة لذلك نحن ينبغي ان ناخذ درسا من هذا الموقف، يعني اذا كان تحليلي هذا صحيح، وانا اعتقد انه كذلك. انا اخذت درسا من ذلك انك اذا اردت ان تعالج الفتن تعالج موضوع الافلام الاباحيه الذي انتشر بين الشباب، تعالج النظر الى النساء تعالج حب الدنيا تعالج أكل الربا تعالج كل هذه الأوبئة عود نفسك أن يكون قلبك معلقا بالله أن تتذكر الموت دائما توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أن ترى أمامك النار والجنة في كل لحظة عندما تذهب للنوم تذكر أنه قد يكون هذا آخر يوم لك في حياتك وأنك قد لا تعود للدنيا وأن لقاء الله سيكون قريبا في كل لحظة تذكر أن الله قريب منك يراك في كل لحظة تذكر يعني إنسان إذا ثبت له كاميرة مراقبة لا يستطيع أن يخطئ يخاف يخشى من, من, من الناس والله أحق أن تخشاه فلذلك أيها الأحبة علاج الفتن أنا أراه حقيقة بالتعلق بالله عز وجل من خلال معرفة الله وتذكر الموت وتدبر القرآن الكريم نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا إنه عليم حكيم مجيب وأود أن أختم هنا أقول إن كلمة هيت لك لم تذكر إلا مرة واحدة في القرآن كلمة فريدة من خصائص سورة يوسف عليه السلام ليقول لك إن هذه المرأة تمثل الإغواء والإغراء وسيدنا يوسف يمثل الإنسان الذي تعلق قلبه بالله عز وجل فلم يعد يرى أحدا إلا الله لم يعد يخاف من شيء إلا من الله نفسه وهواه تابع لرضى الله النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد لنا أن الإنسان لا يؤمن حتى يكون هواه تابعاً لتعاليم النبي أليس كذلك طب هذا سيدنا يوسف هواه تابع لأمر الله والله لا يرضى لإنسان أن تتحرك شهوته تجاه امرأة فاتنة لذلك شهوة سيدنا يوسف لم تتحرك أيها الأحبة إنما همت به لارتكاب الفاحشة وهم بها ليبعد شرها عنه وليضربها ولكنه رأى برهانا من ربه أي رأى ذليلا من ربه الله أعلم ما هو جعله يهرب لم يضربها يهرب طيب لماذا هرب طبعا هنا القصة رائعة جدا أيها الأحبة هرب منها لكي تجذبه من قميصه من الخلف فتمزق هذا القميص ليكون هذا القميص دليل براءة هذا النبي الكريم <تصفيق> رأيتم أيها الأحبة وبالتالي علم الناس أنه بريء لولا أنها قدت قميصه من دبر من الخلف يعني مزقته من الخلف بسبب أنها تريد أن تجذبه إليها ليمارس الفحشة وهو يريد أن يهرب منها فكان هذا الأمر دليلا على براءته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته